72-річна жителька села Юрківка Запрізького району Лідія Борисенко втратила ногу, потрапивши під обстріл російських військ. Частина ракети впала жінці на ногу. Була на городі, почала бігати, ховалиць, ховалиць, добігла до сусідів там і сусідів і мене, а мені оце А Оце впала, така труба і ось така кістка стричить. І тоді все, вже нічого не помню. Отправили мене у госпіталь воєнні. І вони мені оказали першу допомогу. І тоді вони мене привезли в Запоріжжя. Тут уже всі були у реанімацію. Тоді мене перевели в палату, і 22-го числа мені зробили заново цю операцію. За протезуванням, Лідія Борисенко звернулася до фахівців Запорізького протезно-ортопедичного цеху. Спочатку ливарниця Наталія Брашко робить гіпсовий зліпок, після формує культиприймач. Оце біло, це я наматувала трубка. Це для того, щоб вийшла на культиприйомник. А вже наділа його в короток для того, щоб залить смолу. І відбувала реакція. І він став Людина вставляє туди кульчу, і їй має бути комфортно і удобно. Мало того, вона має піти, ходити. Тобто, щоб не давило ніде, не терло, не мішало. Тобто, це одна із, як кажуть, більш воно до тіла і до всього. Після цього майбутній протез забирає технік. Приєднує колінний суглоб, стопу та за потребу адаптери, які допомагає пацієнту рухатися. «Наступні наші кроки – це доробка самого протезу, закривання самого протезу труби косметикою. Далі ми ведемо людину після видачі протезу, тому що можуть змінитися впродовж пів геометричні дані, Людині захочеться, може там змінити коти наклону. Спочатку вона повинна навчитись стояти, переносити вагу тіла з однієї ноги на іншу. зі своєї ноги на протез зі сторони в сторону та вперед-назад. Спочатку з опорою, з ходунками. Протез ноги виготовляють під зріз людини та віддають на примірку. Займає це близько двох тижнів, каже технік-протезист Олексій Яценко. Від початку повномасштабної війни до протезно-ортопедичного цеху звертаються переселенці та військові, каже майстриня Тетяна Вороніна. Протези верхні, ніжні, протези голі, бідра. Ми зготавлюємо ортези, тутара, корсети. А внутрешнее примещение особое может давать завертаться? Да, конечно. Завертаются, мы обслуживаем их в первую очередь, ездим на дому, принимаем заказы все на дому. На нашем головном предприятии есть центр реабилитации, стационар. Если они к нам обращаются, мы стараемся их туда направить. Приезжает наш машина, специальная весь машина у нас скорой помощи, которая забирает этих людей, чтобы они сами не добирались. Воины, они имеют право выбирать. Либо протезуватися за рубежом, або на відповідальних підприємствах. Зараз дуже багато таких травм всіх взривів. Це більше протези бідра, голіни, але дуже сильно збільшилися і ампутації верхніх конечностей. Протезу у запорізькому цеху виготовляють безоплатно. Олена Лисенко, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Владислав Коящук. Суспільне. Новини Запоріжжя.